Si la vida no desvetlla el perquè de l'existir, si la flor també es fa vella amb la mort com a destí, si la vida no dibuixa el sentit de cada fet, si la fada és una bruixa i el cervell és un juguet, jo em pregunto si això és viure, o la vida està en l'amor, si és oniric el somriure i un consol la bona sort. Jo ja em pregunto i neguitejo i no trobo res normal, tothom riu mentre jo ja em queixo i dic bé el que diuen mal. És cruel o és la sortida en aquesta absurda vida? És la mort una fugida o sols un enterrament? és una porta que s'obre d'un capvespre a la claror, o un que està tapa pel record de ser sol pols. Si la vida no desvetlla el perquè de l'existir. si la ploa també està vella amb la mort com a destí, sembla l'amor que venia, cada somni té un final, una nit se'n va la vida, però la mort és immortal.